Шановні, з нами на зв'язку зараз Олександр Савченко, екс-заступник голови Національного банку України, ректор Міжнародного інституту бізнесу. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Ми зараз е, бачимо такі традиційні, на жаль, для війни картинки. Це зруйновані українські міста. Е, зокрема, зараз це Бахмут, це Авдіївка, а Херсон інтенсивно обстрілюють. От ніби мали б вже звикнути за 9 років і за ці 9 місяців від величезного вторгнення в країну, а звикати не виходить до, до цього. Так? Пошкоджено все, що люди дбайливо робили. Ну от сьогодні я бачив картини з Херсона. Люди встановлювали енергозберігаючі вікна, утеплювали житло. Ворог все це руйнує і нищить. І дивлячись на масштаби руйнувань і знесених буквально під фундамент українських міст, я думаю, що ви теж ставите собі це питання, а скільки ми потребуватимемо ресурсів, скільки ми потребуватимемо грошей а, і часу на те, щоб все це відновити і відбудувати. Мені доводиться чути від економістів-оптимістів, які говорять, що це найлегший варіант програми. Головне закінчити війну, а країну ми відбудуємо досить швидко. Це, це справді так, на вашу думку? На мою думку, саме так. Я теж належу до оптимістів-економістів, але е, треба закінчити війну. Зараз найбільш вигідні інвестиції економічні – це в нашу перемогу. І це ми маємо довести нашим західним партнерам. Хочете відновити Україну? Будь ласка, дайте нам зброю, яка допоможе за короткий час закінчити цю війну і це і для наших партнерів західних найбільш вигідно е, от так щоб наші люди розуміли масштаби втрат грубо це приблизно один мільярд доларів на день е, оця сума складається з двох частин це втрати нашого ВВП я їх оцінюю Ну, досить, досить суттєво, десь 180 мільярдів доларів ми втратимо в цьому році, нашого ВВП в доларовому еквіваленті. А, ну, може трошки менше, дай Боже, щоб 150. Залежить від курсу. А друга складова – це руйнування, які расисти здійснюють щоденно, і я не рахую втрати від е вбивств, поранень, е вивезення людей і дітей. Там теж шалені, шалені втрати. Тобто прямі втрати ось так, щоб зрозуміти десь 1 мільярд доларів на день, якщо рахувати непрямі втрати то сума буде значно більше, може півтора мільярда на день, а може навіть і два. Тобто мова йде про шалені, шалені збитки української держави, українських підприємств і українців безпосередньо. Українці в цьому році самі вони розуміють, і я їх розумію, втратили десь, ну, хто 50% доходів, хто... 70 хто 30 пощастило лише державним чиновникам та, нашим депутатам які не втратили зарплати у них залишилося а у багатьох збільшується що на мою думку неправильно ну, оскільки ви зачепили чиновників так а, ну і а, просто до прикладу щоб розуміти а, яка зарплата керівника Національного банку України я чому запитую людина пропрацювала Тепер виїхала у Відень, а порушено кримінальні справи, там і все таки інше. Ви працювали в цій системі Національного банку. Це нам просто як орієнтир, щоби розуміти, а, а куди йдуть гроші, яких завжди під час війни не вистачає. Декількасот тисяч гривень на місяць. Зараз не знаю, але вона досить висока. Може, доходить до... Півмільйона, мільйона. Але це не рекордсмени. Є чиновники і керівники підприємств, яких зарплати в 5-6 разів більше, ніж навіть у керівника Національного банку. Я, а, знає, ну, то я, я, я, це, це не основна наша тема, просто так до слова це прийшлося. Я би взагалі не заперечував і не був би проти і мільйонних зарплат, якби а, це було, ну, ефективно все працювало. А якщо людина отримувала, отримувала, отримувала, отримувала а потім отримала в результаті кримінальне провадження і виїхала за кордон, то тут у мене є виникають питання, куди йдуть наші гроші. Ну, окей, це, знаєте, ми зосередимось зараз на іншому. Ви назвали величезні цифри. 1 мільярд доларів на день Україна витрачає, це мільярдів доларів, доларів на 300, вдумайтесь. 365 мільярдів доларів на рік. А, і це, як сказав Олександр Савченко, це можна виміряти, ну, тільки от прямі збитки, так? А є ще непрямі втрати. А, в такому разі, от поясніть, будь ласка, на що ми сподіваємося? Де ми візьмемо гроші для того, щоб відновлювати країну? Військовий компонент я зараз не беру, це окремо, мабуть, треба розглядати. Я вірю в план, я не буду називати маршала чи маршала, Ну, в план відновлення України, який буде дуже-дуже вигідний і Європейському співтовариству, і Сполученим Штатам. Адже інвестиції в Україну будуть мати шалену окупність. Таких уже в світі нема. А, і тому я очікую, що допомога України буде складатися з двох частин. Перша частина, це як зараз, надавати кошти для покриття дефіциту бюджету, вони значні, це приблизно 3-4 мільярди доларів на місяць, 3-4 мільярди доларів на місяць. Це перша складова. Це просто для того, щоб люди могли отримувати пенсії, вчителі зарплати. О, Даруйте, будь ласка, і... і це згідно, згідно тієї формулою, яку ви навели, це лише чотири е, дні наших втрат. Ну так, да, це, це перша складова. А друга складова – це інвестиційна. Тобто перша, повторюю, щоб люди просто могли жити, купувати функціонувати друга інвестиційна яка розкладається теж на дві частини перша інвестиційна це відновити те що було втрачено це і дороги і житло і соціальні е різні об'єкти не будемо зараз перераховувати і друга це бізнес складова тобто це інвестиції в створення чи модернізацію пошкоджених підприємств, створення нових підприємств і знаходження нове місце України в міжнародному розподілі праці. А таке місце дуже явно уже я бачу, і не тільки я, мабуть, це взяти на себе частину е от тієї, е знаєте, складової, яку зараз забезпечує Китай. Тобто ми можемо перебрати на себе е, велику частину е, таких не досить складних, але все ж таки ефективних підприємств, які потребують е, робочої сили і знаходяться біля кордонів ЄС. Е, е, і зараз ми робимо, ми, ви знаєте, ми е, випускаємо різні складові частини для ЄС, е, Автоіндустрії Німеччини а, а будемо робити це І для авіаіндустрії А може і чіпи почнемо а, Випускати Причому на новій парадігмі Тобто не, е, у нас буде Яка фора Не треба щось е, Знаєте, вдосконалювати Можна зразу створювати Структури підприємства На найвищому технічному рівні І От тепер ми можемо розсуждати, да, а скільки ми можемо обзорвувати інвестицій. Ну от я можу сказати, і, і не помилюся, приблизно на відновлення от того, що рашисти зруйнували, це прості об'єкти, дороги, житло, ми можемо за рік ну, взяти десь... 8-9 мільярдів доларів створювати, е, е, на 8-9 мільярдів доларів ремонтувати, відтворювати. А якщо брати бізнес-інвестиції, це створення нових робочих місць, це нові підприємства, там сума буде трошки більше, до 10 мільярдів доларів на рік ми можемо е, мати інвестиційну складову. Отже, загально ми можемо за рік споживати допомоги ну, приблизно так десь на 30 мільярдів доларів. Це означає, якщо ми закінчимо війну, наприклад, на початку наступного року, то за 10 років ми не лише відтворимо те, що було, зруйнована рашистами, але і можемо зробити крок уперед. Тобто, і тому я оптиміст, впевнений, що за 5 років ми можемо досягнути рівня життя, який ми мали перед війною, а десь за 10 років, думаю, подвоїти його, якщо не потроїти. Треба ставити перед собою дуже амбітні цілі і історія і наші Збройні Сили показують так що там де нема корупції там де керівництво обіймають професіонали вишковені адекватні які можуть коментувати з Заходом то ми показуємо шалені результати може найкращі в світі якщо ми можемо на полі бою це робити то зможемо зробити і на економічному фронті, якщо позбудемо, позбудемося корупції, п'ятої колони, яка сидить не лише там в кабінетах, але й в Верховній Раді, які своїми законами блокують і зараз розвиток бізнесу, виштовхують бізнес за кордони України, розпач у багатьох бізнесменів, що робиться з за податковими накладними ну, ну просто вбивають малий і середній бізнес е, от якщо ми всього цього позбудемося то все у нас буде гаразд але повторюю це лише після закінчення війни а зараз ще цікаво пане Олександре, так. ми ж дуже добре знаємо Чого нам треба позбутися? От насправді дуже, дуже добре знаємо, що потрібно відрізати, викинути і про що забути, щоб країна далі розвивалася. І ця, ця перспектива, звісно, ну так я умовно кажу, стати країною, яка виробляє чіпи, наприклад, так? Ну це ж справді дуже надихає, наприклад. Але водночас чи не зупинить потенційних інвесторів те, що... Ми є країною щитом. От все, країна-фронтир. І коли там наступний Путін в Росії прийме рішення обстрілювати Україну ракетами, насправді ніхто не знає. І ми не знаємо, якою буде перемога, на яких умовах, якою буде Росія після цього. Чи буде вона насправді демілітаризованою, чи нарешті можна буде позбавити її ядерної зброї. Цього на сьогодні ніхто не знає. Отже, ось ці інвестиційні ризики, як ви вбачаєте, Наскільки вони є небезпечними? Ви праві. Якщо поруч з нами буде ще існувати Раша в кордонах, які вона зараз займає, це дійсно додаткові ризики. Такі ризики покриваються лише одним. Мінімальними податками і максимальною свободою підприємництва. Повірте, навіть е, маючи такого монстра, да, е, бандита, гангстера, терориста, е, все ж таки знайдуться дуже багато інвесторів, які будуть вкладати, якщо податки в нашій країні будуть найменшими, бюрократія найменше, судочинство найсправедливіше, е, прийдуть і так. Але ви правильно поставили питання що найкращою інвестицією є наша перемога. Для мене перемога а, а, закінчується лише тоді, коли Араша як держава буде зруйнована. Коли в кордонах цієї а, знаєте, падаючої квазі-держави, бо це не держава, там інститутів владів, влади не існує, коли в кордонах цієї держави виникнуть нові державні утворення, які в перспективі приведуть до появи націй на цій території. Адже там зараз нема націй, там біомаса, яка хоче нищити, руйнувати, обмажувати все лайном. І це сенс існування цієї біомаси. І ми, як гуманісти з вами, хотіли би, щоб... На цій території виникли умови для людського цивілізаційного життя. А так, там є цивілізація, але називається вона московська православна цивілізація. Ми знаємо, що вони роблять тут і що роблять там. І отже, найкращою інвестицією в наш добробут це закінчення війни шляхом руйнування цієї держави. Адже, ну, для всіх очевидно, я в своїй книжці «Антиукраїни» списав, ну, як може існувати держава, яка об'єднує, ви вдумайтесь, дуже багато цивілізаційних цивілізацій просто. Там є, дивіться, китайська цивілізація, вона вже там домінує на кордоні з Китаєм, є московська православна цивілізація. Хто там є ще? Іслам є. Пригожин... є іслам. Вибачте, Пригожинсько-Кадировська цивілізація є. Ну, ну і, да, ісламська, але з відтінком якоїсь. Не може існувати така держава в таких кордонах. І тому природня, що буде розпад за цивілізаційним е признаком, перш за все. А потім національним, а потім, може, і економічним ми на це сподіваємося і маємо допомогти і от головна проблема зараз у американців знаєте чому нам допомагають не дуже не дуже оперативно Ну ми знімаємо шляпу так якби не Америка то я не знаю не хочу навіть думати що було і ми дякуємо але от саме що те, що американці не знають, чим закінчиться ця перемога, не мають концепції стратегії плану. По е, от по англійськи чудове слово деволюшн да оцієї держави, тобто планового розпаду цієї держави, планового е, демілітарізації цієї держави і денуклеаризації. Тобто, ми маємо зробити все, щоб ця територія була без'ядерною. І от таку мету амбітну ми маємо засунути в голови наших американців, американських і європейських партнерів. І коли у них буде план, то, я думаю, все буде значно швидше. А зараз, дійсно, ви, ви праві, якщо війна закінчиться, а це можливо, і Раша залишиться в, в статус-кво, який вона зараз має. Тобто терористична держава якою керує група ну, ганстер і мафіозна група якась? Тоді це буде дійсно ще один виклик, але він може бути подоланий, якщо нас швидко приймуть у члени НАТО. Тоді навіть така держава нам буде не загрозливо. Тоді будемо ставити питання: не хочете? Розпаду раші, хочете й далі жити поруч з дінамітом. Ну тоді приймайте нас до НАТО. Чи розміщуйте на нашій території потужні військові бази, краще десь у Криму, в Донецькій, в Уганській областях. Отак, От такі бази. Ну це теж буде щит. Пане Олександре, у нас небагато часу, але ми з вами дісталися до цієї важливої теми, у вас пролунало це, це слово «допомога в Україні», тому я прошу вас зараз, ми з вами так пришвидшимо наш темп розмови. Отже, Європейський Союз виділив в Україні 18 мільярдів євро позики у 2023 році. І справді ви дуже справедливо сказали, що ми дякуємо за будь-яку допомогу Україні. От за кожен цент, за кожну копійку. Це правда, це не пафос. Це важливо. А якщо це допомога, це допомога. Якщо це на вигідних умовах, кредити чи позики, також дякуємо. Це дуже важливо для України. Хоча ми розуміємо, ви самі назвали, який рівень руйнувань в країні. 18 мільярдів тієї самої позики роз'ясніть нам що це означає чи доведеться нам зрештою ці гроші повертати і це важливо тому що 18 мільярдів це на на 2023 рік я думаю що і на 24 Україна потребуватиме грошей і на 25 і так далі так е, в цьому зв'язку е, може статися ситуація що ми Насправді наберемо дуже багато зобов'язань, навіть на пільгових умовах. Навіть якщо говорити, що це безвідсоткові, а, безвідсоткові кредити та на, на проміжок 10 років. Якою є політика, зважаючи на те, що насправді для свого відновлення Україна потребуватиме сотень мільярдів доларів, очевидно? Ну дивіться, зараз Європейський Союз в рамках своїх механізмів може надавати нам лише позики. Сполучені Штати переважно надають нам гранти, тобто гроші, які не потрібно повертати. Приблизно 50 на 50. Америка дає і стільки ж Євросоюз. Але Євросоюз ну, розуміє, що ми в скрутному стані. 10 років ми проценти платити не будемо. Повертати цю позику невідомо, будемо чи не будемо. Чому? Адже не треба забувати, що є арештовані 300 мільярдів доларів. Але ніхто і до ось... них зараз не, не прив'язується. Це було моє наступне питання. Ніхто це не узгоджує з арештованими російськими активами. Ну, тому що позику треба дати прямо тут і прямо зараз, в рамках існуючих механізмів і бюрократії. І ще ж Угорщину не забувайте, так? яка палка в колеса намагається засунути. А то механізм конфіскації цих грошей в Євросоюзі довгий, тому що треба прийняти директиви, закони в Штатах. Це може бути здійснено дуже швидко, реально за місяць-півтора. В Євросоюзі це займе ну, до півроку, може зайняти цей процес. А потім, я думаю, буде створений фонд, Допомоги Україні, леву частину цього фонду будуть складати націоналізовані кошти, і з цього фонду будуть давати нам і нові інвестиції і нову грантову допомогу і гасити ті позики, які вже були видані. Тобто механізм абсолютно раціональний і нічого страшного тут нема, поки я не, не бачу ніяких проблем. Але хотів би прискорити процес конфіскації цих грошей І ще хочу, хотів би сказати, дивіться Золотовалютні резерви Центрального банку складаються з двох складових Центрального банку і фонда як це, благосостояння расистів. І от там е, у них теж є кошти, десь 50 мільярдів, еквівалент 50 мільярдів доларів і от уявіть собі, я думав, що вони теж арештовані. А ні. Путін їх використовує поки що. Він продає, конвертує в рублі і фінансує армію. Тому ми маємо звернутися до країн Євросоюзу, Британії, Японії з проханням, будь ласка, арештуйте і цю частину коштів. Це не так легко, чому тому, що гроші вони ховають там в євро, юанях е і в фунтах, е в, наприклад, в арабських банках, е турецьких, але і це можна зробити. Я як боне Олександр, тут, ніякі... тут у нас кілька крапочок, тільки дуже коротко скажіть, хто має зробити таку заяву від України, щоб цей процес зрушив з місця? Коротко. Ну, бажано президент може е, замість нього сказати міністр закордонних справ, ну, і він має право представляти Україну як особистість. Да? Ось ці дві особи я би хотів, е, щоб вони попросили наших партнерів е, заморозити і ці кошти, обмежити можливість Путіна фінансувати війну. А Дякую. далі пропонувати більш жорсткі санкції проти Раші щоб вони йшли далі, ну, що я пропоную? Я пропоную закрити всі коррахунки, окрім одного чи двох банків, з яких і мають йти всі операції під тотальним контролем захода а закриті е, рахунки, кошти списуються на користь України. Це теж можна зробити. Дякую. Але Пане це, Олександре, думаю... от повірте, повірте, у нас дуже, дуже правильні розмови, як мені здається, але при цьому вони мають страждати новини. А вони, мені здається, вже страждають серйозно. Але зради не відбулося, шановні. Ми з вами говоримо про механізм, який зараз на сьогодні діє для підтримки України, фінансовий, але і з надією і сподіваннями, що російські активи будуть конфістані. І вони працюватимуть на відновлення України. А там шалені гроші. Олександр Савченко, екс-заступник голови Національного банку України, ректор Міжнародного інституту бізнесу. З нами був на зв'язку.